чедрівки, танці, водіння кози, картини, ляльки, живі мотанки. Так відкривався п'ятий захід циклу «Берегині» в стінах Миколаївської бібліотеки Марка Кропивницького. Для Ольги Дробишевої це перша виставка за час повномасштабної війни. Мисткиня каже, творчість заглибилась ще у дитинстві. «Природа, настроєння плохого. Сів, покрутів, повертів, поколдовав. І настроєння вийшлося, і кукла родилась. Ось так от і виходить. Це все ділиться із старих речей. Тут нічого нет нового. Ляльки, які створює мисткиня, називають ліктьовими через їхній розмір. В арсеналі Ольги Дробишевої є й маленькі роботи – до 10 сантиметрів. Також були представлені три картини з кольорової графіки, виконані на шовку вона не вперше виставляється, але вона поділилася тим, що зробила протягом останнього року багато нових ляльок і ми вирішили, що буде доречним показати їх сьогодні людям, поділитися цим. На сьогодні завдяки нашим захисникам ми маємо можливість вже звертатися через соціальні, скажімо так, сіті, аби запрошувати глядачів. За період з вересня місяця бібліотека вже отримала своїх поціновичей наших заходів, і тому все більше і більше до нас приходить людей. Планується, що виставка триватиме два тижні. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.